Celin Popescu Tericianu incendia scoalia, anunul care va stârni mânia PSD. Presubliniere dintele ALDE, de Celin Popescu consider ce varianta optim pentru alegerile prezidențiale este o candidatură comun PSD, alde de ce, dacă socialdemocracii vor accepta, atunci se va merge cu o candidatură unic. Cei de la PSD au respins deja ideea unui candidat unic, artând ce ei doresc propriul candidat la alegerile prezidențiale. Cel Popescu eviceanu a fost întrebat, vinerdu, amiază. Într-o conferință de presă presusținut la Constanța, dacă va candida la alegerile prezidențiale, el spun în ce dacă acea coaliție dore subliniere tă să aibă subliniere trebuie să meargă cu o candidatură unică. Fiind într-o coaliție politică cu PSD-ul, aprecierea mea, subliniere i cred că subliniere ia a colegilor mei. Este ce vom avea o subliniere anzi dacă vom merge cu o candidatură unic. Deci, va trebui să discutăm sublinierei cu cei din PSD, la un anumit moment. Momentul, clar, nu a venit. O să mi întrebați subliniere i când vine, nu subliniere tiu să vă spun exact, dar mai încolo oricum. O să discut mai despre această variantă. Eu cred ce varianta optim este o candidatură unică. Dacă o să accepte ei, o să mergem cu o candidatură unic, dacă nu, sigur ce se deschid alte posibilități, dar eu cred ce aceasta va fi prima opțiune, a afirmat Celin Popescu Tericianu. <trufie> Întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale, liderul ALDE a evitat să dea un răspuns. Spunând ce este prea devreme pentru a se discute despre o eventual candidatură.